Hele, asi jako každý člověk, jako mám to většinou podle nálady, hodně mi sedí reggae, to je takové léto, takže taková ta uvolněná pohodička. E, potom R&B, takže jako takovýto to Jay-Z, Beyoncé a tak to mi dost sedí. Ale pak je tam i takový to techno a house, ale na to člověk zase se rád rád zatancovat, takže... Uh, hudbu poslouchám podle nálady na co mám zrovna chuť, to si poslechnu, ale určitě mám ráda slovenskou moderní hudbu. já poslouchám hodně žánrů a co se týče časového rozpětí, tak nějak od 20. let, 20. století až po současnost, ale pokud jde o současnou hudbu, tak se hodně vybírám. Jo, ráda poslouchám hudbu, poslouchám swing, protože swing tancuju a jinak mám ráda oldies rock a No, mám pocit, že čím jsem starší, tím toho mám ráda víc. Tak můj, jo, jak bych řekl, poslouchám můžu úplně všechno, ale přednost dávám spíš rytmické hudby něco rychlejšího. Myslím, že teďka je populární, tomu říkat EDM, prostě vlastně elektronická hudba, ale kdybych měl vypíchnout teda konkrétně nějaké žánry, tak buď to breakbeat, nebo drum and base, ale vůbec nemám problém ani s nějakým, jako dubstep nebo i klidně hip-hop rap, taky se dá. Mm -hmm.